<تصفيق> مثل القمر فالعالي والوصف بزينك طالي أسماء وقدرك غالي يا نور روحي وعيني أسماء واسمك رسمك ياخذ من أحلى وصفك بنت الزهراني وأهلك دايم بالهبة عليك بالباسك بنفاسك يا قصر بلباسك وفاح الشذا بأنفاسك يا دلوعه بإحساسك يا فرحة كل الدنيا عين الغلا ذباحه وبسمة ثغرك وضاحة كل الحالة مجتاحه أسماء ومدلك درة قلب حنو حطة وترقص خطوتها بألحان جسم وافي بمتونة وتفاصيل مجنونة موت حمر في عيونه لا سلهمت في الكحلة وحي, وحي لا من بلوة وجمالك روعة وبالهوا دلوعة وكل البني مفجوعة من هيبة جمالك تدلالي بحروفك يا حظ منه يشوفك طاع العقل ضوصفك والنفسية تعبانة شوفك دوا وصلك غلا فيك الهوا يا حلا يا بالباسك وفاح يا قاصر بلباسك وفاح الشذاب انفاسك يا دلوعه باحساسك يا فرحه كل الدنيا عين الغلا دباحه وبسمه تغرق وضاحه كل الحاله مجتاحه